Sultia. Binoclu. Și mai dunăre sau nu mai Dunărea, fluviul Dunărea. Și... tot ce vedem noi pe aici. E inclusiv aceste turnuri și casteluri. Și statuia omenească. acum cobohem poc acum i-a cine filmează acest loc? Cine oare să fie în Turcia? Eu, omul frumos cu ochelari, șme și foarte talentat cu ajutorul unei. unor femei si și o pentru că m-ați lăsat în pace să barat Turcia. La revedere!